A neštešlivý ostáľa ja. Zľubil ja som za dva ročky čuhája Za dva ročky, za dva ročky lístnáte A teraz už nemám divčeň nijaké Za dva ročky, za dva ročky lístnáte A teraz už nemám divčeň nijaké Vinovatý telo, ako to ľudia znajú, to recelo. Starí ľudia znají moja rodina, že sebe bezpravodlivo zabil. Starí ľudia znají moja rodina, že sebe bezpravodlivo zabil. Šalátečku sa dýli, kde ti miše dvoje ľubiť počali. Ešte to tá šalátečka nezešla, už je naša vedna ľub podrozešla. Ešte to tá šalátečka nezešla, už je naša vedna ľub podrozešla. je v kačme, kačma pity dríme Pozne chlopi gúne, pozne chlopi gúne Kačma rečke to je jedna duša Kačmarka schwarz, spi, geht schwarz, schwarz, ko ju ruša. Kopali, za beton so tre Tancoval som sebe, nožky me neboľa Tancoval som sebe, nožky me neboľa sudu prají rečku, súdu prají rečku Kým moja Súdu prají rečku, súdu prají rečku Kým moja Opijem vše dneška, opijem vše jutre Opijem vše dneška, opijem vše jutre Prají rečko moja, I need it. Ain't...